A avaliación é unha parte fundamental no diseño universal de aprendizaxe. Ten que formar parte de todo o proceso, desde a súa formulación hasta posta a posta práctica das actividades, ata o momento final no que se realizan os resultados de aprendizaxe. Para ello é fundamental conseguir unhas boas evidencias destas aprendizaxes e, ademais, que durante todo o proceso alumnado reciba información suficiente que lle permita ser responsable do seu propio proceso eh, e ir facendo as actividades cada vez mellor. Eh, imos ver como solucionaron a avaliación no CEIP Escola de TAPE. Eh, listo, xa teño guardado o texto que fixen que me quedou tan chulo. Agora vou escribir no Diario de Aprendizaxe. Diario de Aprendizaxe. Oxi, sí, escribiendo para fábrica de libros, fixen un texto genial.